हल्लो गाइस कैसे हो सब उम्मीद है सब कैरत से होंगे तो दोस्तों सब्सक्राइब करें मेरे चैनल एई ई एजुकेशन और साथ ही साथ जो इसके साथ बेल के निशान आ रहा है अगर आप चाहते हो कि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो इसको प्रेस करिए ताकि हमारे हर नए आने वाली वीडियो आपको मिल जाए हलो दोस्तों कैसे हो सब उम्मीद है सब केरत से होंगे दोस्तों आज मैं आपके लिए एक और ऐप लाया हूँ जी हाँ गाइज़ जैसे कि आपको दिख रहा है ट्रेंडल कॉल्ट्राउके गाइज इस ऐप को आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो اوکے okay فرینڈ تو آپ اس کے لوگ دیکھ سکتے ہو کہ کتنے اچھے آپ کو یہاں پہ لک مل رہا ہے اور گائز آپ اس کے یہاں سے ٹرائنگل بھی چینج سکتے ہو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں کیسے ایک ہال یہ دیکھ کے چکور بن گیا ہے اسکوائر موو میں بھی آپ کر سکتے ہو مطلب یہاں پہ آپ ہر کلر کا کر اور یہاں سے آپ اس کو پیٹرن بھی چینج کر سکتے ہو جی ہاں اور یہاں سے آپ اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہو فرینڈس یہ دیکھیں okay. اسی طرح سے اگر آپ یہاں پہ اپنے پک لگانا چاہیں تو آپ اپنی پک بھی لگا سکتے ہو آپ کو یہاں پہ سلیکٹ کوٹو کر دینا ہے انیبل اوکے گائز سوری گائز اگر سیٹنگ نہیں ہے آپ یہاں سے اوکے گائز okay آپ یہاں سے تصویر بھی اپنی لگا سکتے ہو اور گائز آپ ایک اور اچھی بات ہے کہ آپ اس کو یہاں پہ یہاں پہ کلک کریں گے آپ یہاں دیکھ سکتے ہو گو ٹو وال پیپر آپ یہاں سے گو ٹو وال بھی کر سکتے ہو جی ہاں آپ کو صرف وال پہ کلک جیسے کہ آپ کو دکھ رہا سیٹ وال پیپر آپ کو اس کے اوپر ٹیپ کرنا ہے کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو کہ میرے وال پیپر پہ یہ آ چکا ہے تو رائے امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور ان شاء اللہ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو آپ کو ملیں گی تو سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور ساتھ میں ساتھ بیل کے آئکن کو بھی دبائیں اور پلیز پلیز مجھے کمنٹ کیا کرے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں اگر مجھ سے کوئی بھی تو آپ مجھے میں ہو okay friends,